آهنگ بعدی که اجرا میکنم آه، یک آهنگ قدیمی است آذری به نام کوچالره که یادم از زمانی که من کودک بودم استاد رشید بهبودو فرا اجرا کردن به چه زیبایی هم اجرا کردن من خب چون پدرم آذری هستن من از بچگی آهنگو دوست داشتم و خب خاطره داشتم درم خواست همیشه این آهنگ رو روی صحنه ببرم و امشب اون شب که من این آهنگو برای شما به صورت زنده و اورکستر سمفونی اجرا بکنم و خب یک همراه نازنینی هم دارم همسرم که از رنگ صداش من خیلی خوشم میاد در بعضی از آهنگا ازش خواهش میکنم که منو یاری بکنه ازشون خواهش بکنم تشریف بیارن و این آهنگو دو نفری برای شما عزیزان رو اجرا بکنیم سهر اجار همسر خشمی سعی کشان راب سعی یار گلی توزول مسلم یار موسیقی Thank you. Thank you. Let's have a big hand for my wife, please. Thank you very much. Great job. Memnunum. Thank you so much. I'm glad that you've very, very nice. Shirino, joyalbiyevaman. I'm I hope that you've had a good time. I hope that this time will be good for you. بایز از